من رفط عينك يا سيد المرسلين من رفط عينك يا سيد الرسل من رفط من غفت يا النبي يا النبي من رفط عينك يا سيد الرسل مو افوق الوجه قامت هامته من غفت من غوفة عينك يا سيد الرسل معنى فوق الوجن قامت تهل نارفك ان دك فينا ضلت تشتعل شما يمر شما يمر شما يمر الزمن هي ويامي شما يمر الزمن هي من ان عينك يا سيد الرسل دموعنا فوق الوجه انقمت تهل هنا رفقتك بينا ظلت تشتعل، هنا رفقتك بينا ظلت تشتعل شما يمر يمر الزمن هي ويانا شما يمر الزمن هي إيه صعب يومك يا نبي على المسلمين للشاعر المرحوم الخالد سيد علاو وغيبي صعب يومك يا نبي على المسلمين اللي يكضل صبحهم مسين حب الدين صعب يومك يا نبي على المسلمين يقضي الصبح ومسئ ينحب الدين روحك اخ روحك اختاره الرب العالمين روحك روح روحك اختاره الرب العالمين لكن احنا قلوبنا حزنانه لكن احنا قلوبنا ايه صعب يومك يا على المسلمين عليك ضل صحوم وساينحب الدين صعب يوم صعب يومك يا النبي على المسلمين ظل ضل صحوم وساينحب الدين وحك وحك اختغط الغب العالمين لكن احنا قلوبنا حزنانه لا احنا قلوبنا يا نبي يا نبي انت للباغي حبيب يا نبي يا نبي انت للباغي حبيب عشنا من عقب عينك ما يطيب يا نبي يا اللي كنت للباغي حبيب عشنا من عقب عينك ما يطيب بعد ما ندري الامل منك يخيب، بعد ما ندري الامل منك يخيب، انت دنيا واخره ترعانا، انت انت انت, انت دنيا واخره، إيه يا النبي يا لجنت للباري حبيب عشنا عشنا من عقب عينك ما يطيب بعد ما ندري الأمل منك يخيب انت انت انت دنيا واخرة ترعى ايه تدري يا سيد الرسل يا المصطفى ايه ايه تدري يا سيد الرسل يا المصطفى عن وجود الكون جفنك ناطوفه تدري تدري تدري يا سيد الرسل يا المصطفى عن وجود الكون جفنك ما والحزن والحزن وقلوبنا متاسفه والحزن والحزن وقلوبنا متاسفه حيث شخصك صار خالي اي حيث شخصك صار أي تدري يا سيد رسول يا الموتى فا فا تدري تدري يا سيد رسول يا الموتى فا عن وجود النجاح عن وجود النجاح نكمل غفا ولحزن ولحزن وقلوبنا متاسفة ولحزن وقلوبنا متاسفة هذه شخصك لفة. حيث شخصك صار خادم واله واحد مؤمن يوم مات على الايمان وعلى اله